ברוכים השבים. בואו נמשיך לפתור שאלות אה, בנושא זריקות. אני חושב שהסרטון הזה עשוי לשעשע כי אני אלמד אתכם משחק שניתן לשחק אותו עם חברים. הוא נקרא, בואו נראה באיזו מהירות ולאיזה גובה אני יכול לזרוק הדור. אתם תפתעו, זה משחק די נחמד. אז אה, בתור התחלה אולי אני אכתוב את כל הנוסחות שלמדנו עד עתה בסרטונים הקודמים. השינוי בהעתק שווה למהירות הממוצעת, כפול הזמן. השינוי במהירות, שווה לתאוצה, כפול הזמן. אנחנו יודעים שמהירות הממוצעת, שווה למהירות ההתחלתית, ועוד המהירות הסופית, חלקי שתיים. אנחנו גם יודעים שהשינוי במהירות שווה כמובן, למהירות הסופית פחות המהירות ההתחלתית. אלה כולה נוסחאות די אינטואיטיביות, כי זה כמה מהירות התנה בסוף, פחות כמה מהירות התנה בהתחלה, חלקי... אה, לא חלקי, סליחה, נתקעתי בדפוס הזה. פשוט, VF פחות VI. אה, אולי הכרתם את הנוסחאות האלו אפילו לפני שצפיתם בסרטונים שלי. שתי נוסחאות הלא אינטואיטיביות, אותן למדנו, הם התקבלו מאלו הכתובות למעלה. אם אתם שוכחים אותן, אתם יכולים לגזור אותן שוב. בעצם אתם יכולים לנסות לגזור אותן גם אם לא שכחתם אותן, ובוודאי שכדאי לגזור אותן אם שכחתם. השינוי בהתק, אני אחליף את זה לדיקטנה כדי לבלבל אתכם, זה שווה למהירות ההתחלתית כפול הזמן ועוד A כפול T בריבוע חלקי 2. זו אחת הנוסחאות הלא אינטואיטיביות. והנוסחה השנייה היא המהירות הסופית בריבוע שבר למירוטה את חללית בריבועה ו Odds שני AD. נחנו גזארנו תנסחות האלה, ואני ממליץ עלכם לעשות בעצמכם ל gzorתan מחדש. כי תישמרו בשתי תנסחות האלה, ותוכלו לסחק את המיסחק שיצאתי לכם. כל מה שדורש לכם זה אצורה שלכם, קדור ו Sharon סטופר, ו חברים שيسחקו איתכם. טוב, אז זה מסחקים את המיסחק. לא קרים קדור וזרקים אותו אחרי אנחנו מודדים כמה זמן הוא שיהば אוויר. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים כמה זמן עבר מאז שהכדור עזב את היד, בעצם עזב את הקרקע, וחזר אליה. נתון אם כן הזמן. מה עוד אנחנו יודעים? אנחנו יודעים את התאוצה. נכון? אנחנו יודעים שהתאוצה היא מינוס 10 מטר לשנייה בריבוע, 10 מטרים לשנייה בריבוע זה בערך התאוצה של הגרביטציה. אם זה משחק על כסף, היא תכן תרצות תאוצה יותר מדויקת. אתם יכולים לבדוק בוויקיפדיה, 9.81 מטר לשנייה בריבוע זה כבר יותר מדויק. האם אנחנו יודעים את השינוי בהתק? אולי תגידו שאנחנו לא יודעים לאיזה גובה כדור הגיע, אבל אנחנו מדברים על השינוי בהתק לאורך הזמן כולו. הוא מתחיל מהקרקע, אה, בקירוב טוב מהקרקע, כי אני מניח שאתם לא בגובה 30 מטר, ככה שאתם מאוד גרובים לקרקע. אז הוא מתחיל לצורך העניין מהקרקע, והוא מסיים בקרקע. כך שהשינוי בהיתק, הדלטה D, שווה ל-0. הוא, הוא מתחיל בקרקע ומסיים בקרקע. ההיתק הוא גודל וקטורי, יש חשיבות לכיוון. אם הייתי שואל מה המרחק שהכדור עבר, הייתם צריכים לדעת עד לאיזה גובה הוא עלה, ומאיזה גובה הוא ירד חזרה. אה, אם אתם רוצים לדייק יותר, השינוי בהיתק, הוא הגובה מהיד שלכם, בעת הזריקה, עד לקרקע. אם הגובה של היד שלכם אה, זה 2 מטר מעל הקרקע, אז השינוי בהיתק יהיה 2 מטר. אבל נסבור שזה מוגזם לדייה כל כך. שוב, אלנקנט משחקים עם חבר על כסף, ואז כל נקודה משנה אולי. אה, אלו נתונים שלנו, ואנחנו רוצים לחשב אם זה מספר דברים. הדבר הראשון שאני רוצה לחשב, זה באיזה מהירות זרקתי את הכדור. זה מה שמעניין, כי זה מבחן על כמה טוסטוסטרון יש לנו בגוף, או משהו. אה, כמה מהר. אני רוצה לחשב את VI, Uh, VI שווה סימן שאלה. איזה מבין הנוסחאות האלו, באיזה מן כדאי לי להשתמש? קודם אני אשמש בנוסחאות, ולאחר מכן אני אראה לכם דרך קלה יותר וגם יותר אינטואיטיבית. Uh, אני רוצה להראות לכם שניתן להשתמש בנוסחאות כדי להשתעשע עם חברים. אנחנו יודעים את הזמן, את התאוצה, את השינוי בהתק, אז ניתן לקבל את VI. בואו נעשה את זה. במקרה הזה השינוי בהתק הוא 0. אני אחליף צבעים. Uh, השינוי בהעיתק הוא 0, וזה שווה ל-vi כפול הזמן. אה, כאן אנחנו נשמש ב-g, כוח המשיכה, אה, על כן זה 10-10 מטרים לשנייה בריבוע, חלקי 2, כלומר 5 מטר לשנייה בריבוע, אז יש 5 כפול t בריבוע, כל מה שעשיתי זה לקחת מינוס 10 מטר לשנייה בריבוע עבור A, וחילקתי ב-2, כך קיבלתי את המינוס 5 הזה. אם תשתמשו ב-9.81, אז תקבלו פה 4.905 מטר לשנייה בריבוע. בכל אופן, בואו נחזור לשאלה, מה ניתן לעשות כדי, כדי לקבל את VI מהמשוואה הזאת? אנחנו יכולים להוציא את T כגורי משותף. מה שנחמד עם הנוסחאות זה שהכל נובע מחשיבה הגיונית שניתנת לי יישום בחיי יום. אני אחליף בין האגפים, והוציא את T בתור גורם משותף, שוב, כדי לבלבל אתכם, ואנחנו מקבלים ש-T V VI פחות 5 כפול T בריבוע שווה ל-0. כל מה שעשיתי זה להוציא את T בתור גורם משותף. יכולתי לעשות את זה מבדיל להשתמש בנוסחה לפתרון המשוואה הריבועית, כי לא היה לי חופשי. קיבלתי את המשוואה הזאת, וכשנפתור אותה, בהנחה שvi הוא מספר חיובי, נקבל שני זמנים אפשריים. או ש-t שווה ל-0, או ש-vi פחות 5t שווה ל-0. מכיוון שאני מחפש את המהירות, אנחנו יודעים ש-vi שווה ל-5t. זה מעניין. מה זה אומר? אילו ידענו את המהירות, היינו יכולים לקבל את הזמן. אפשר להגיד ש-t שווה ל-vi חלקי 5. זה אותו הדבר, רק שזה הפתרון עבור המשתנה השני. נכון? אז נחמד. יש לנו שני זמנים, בהם השינוי בהיתק שווה לאפס. בזמן אפס כמובן. השינוי בהיתק הוא אפס בהתחלה, כי עוד לא זרקתי את הכדור. ובזמן מאוחר יותר... השווה למהירות ההתחלתית חלקי 5, הוא גם מפגע בקרקע. אלו שני הזמנים עבורם, השינוי בה עתק הוא 0. טוב, זה מאוד נחמד, זה לא רק מתמטיקה. כל מה שאנחנו עושים במתמטיקה, ניתן ליישום בחיי היום-יום. אז בחזרה למשוואה, פתרנו וקיבלנו שVI שווה ל-5T. אז אם אתה וחבר שלך יוצאים החוצה וזורקים כדור, כמה שיותר ישר כלפי מעלה, ומלמם כי המזדרכות בשני קבונים בשני ממדים נירש שזה לא משני מזדרכות היא בזווית קטנה כלשהי כי ארחי והאנחיה ארחי והופכי של התנועה הם באיזם בילתיתלוים או שניתן לראות אותם כבילתיתלוים אחד בשני. אבל בخلافן המיירות שתקבלו שתשחקו את המשקה הזה יארחי והאנחיה כל פה מלה של המיירות הזדרכה. ייתכן שזה קצת מבלבל, אבל אני מבקש שזה יסתדר לכם באוד קמם סרטונים, כי למד וektורים. ואז כל הניגנזה יהיה יותר ברור. אבל במקרה הזה, אם אתם זורקים את הכדור ישר למעלה, ומודדים את הזמן עד לפגיעה בקרקה. מה שתקבלו זאת מהירות הזריקה של הכדור. מה היא תהיה? אם זרקתי כדור וזה לקח שתי שניות עד לפגיעה בקרקע, אני אוכל להשתמש בנוסחה הזאת. זה בעצם 5 מטר לשנייה בריבוע, נכון? 5 מטר לשנייה בריבוע כפול... שניות. אם זה לקח שתי שניות, אם T שווה 2, אז המהירות ההתחלתית שווה ל-10 מטר לשנייה. אם אתם רוצים, אתם יכולים להפוך את זה לכמש, לקילומטר לשעה. אנחנו עשינו את זה בסרטונים קודמים, אולי, אם אתם זוכרים. בואו נראה. אם אתם זורקים כדור ששוהה באוויר 10 שניות, זה אומר שזרקתם אותו במהירות של... כן... 50 מטר לשנייה, נכון? יש לנו פה נוסחה די פשוטה. טוב, 50 מטר לשנייה זה מהירות מאוד גדולה, ואני מקווה שלמדתי אתכם משחק נחמד. בסרטון הבא אני לכם איך לחשב עד לאיזה גובה הכדור הגיע. נתראה בקרוב.